Om någon har delat en fil med mig via OneDrive så hittar jag den enklast via min mail. Och här kan jag klicka antingen på dokumentets namn eller på öppna-knappen. Det kan hända att jag kommer in i visningsläge och då ser det så att säga lite dött ut. Men då behöver jag gå upp här och välja att jag vill redigera dokumentet. Och sen är det bara att börja skriva. Det här sparar automatiskt. Så jag behöver inte klicka på något utan jag bara kontrollerar här uppe att det står, att det är sparat. Men det kommer ju mejl hela tiden. Och en vacker doll kanske jag inte hittar mejlet med länken längre. Och då hittar jag det istället via OneDrive. Och det tycker jag det är enklast att ta mig via min webbmejl. Och i webbmejlen går jag upp och klickar på prickarna och väljer att jag vill till OneDrive. Då kommer jag först in bland de filer jag själv har skapat. Men för att hitta filer som någon annan har delat med mig så klickar jag på delat. Och här hittade jag det med en gång. Ett annat trick är att jag klickar på senaste. Och då kan jag se ifall det här ligger högt upp i listan över filer som nyligen är ändrade. Och då hittar jag den här också.